Živijo dobrodošli v moji kuhinji tle tako fino vse diši. kaj ti? pravkar sem spekel kralja vseh kvašenih dobrot, tole je gospod Brioš. Hrustljava skorica, fina, maslena sredica, ki se kar stopi v ustih. Brioš zdrži kar nekaj dni v zunaj, ko ga spečemo, lahko ga enostavno tudi po 4-5 dneh Samo malce popečemo na maslu ali v ponvi in bo spet kot nov. Uporaben tako za sladke, kot za slane jedi. Lahko ga uporabljamo za narastke. Dodamo gor samo mermelade ali pa tako kot jaz pogosto, ker sam ga malo pozobamo. Dajmo si pogledati, kako se ga pripravi. Vzamemo mleko sobne temperature in van nadrobimo svež kvas. Premešamo in odstavimo. V posodo mešalnika stresemo moko. Dodamo sol. in sladkor. Suhe sestavine imamo zdaj vse pripravljene, kvasni nastavek je tudi že pripravljen, ne ga notri. Dodali bomo samo še jajca in potem začnemo gnesti testo. Kasneje bomo pa umešali še maslo, ki mora biti na nasobni temperaturi. K moki dodamo jajca, in kvasti nastavek. Zdaj, za tale naš brioš je potrebno imeti kuhinskega robota, kajti gnetlo, tole testo se bo gnetlo 15 minut. Če pa slučajno nimate robota neobupatno, lahko tudi vedno na roke, namene 20 minut. Zdaj pa kar začnemo. 5 minut približno sem vse to legnetel pri nekih nižji srednjih hitrosti, zdaj pa pojačam do konca in gnetemo še 5 minut. Sedaj dodamo maslo sobne temperature. To zabrijo je pripravljeno, pripravimo si eno fino naoljeno skledo, o oh, kak je to čudovito mehko, masleno, gledajte to. Tole zdaj prestavimo v to skledo in pokrijemo in postimo vzhajati neke eno do dve uri na sobni temperaturi. In da vidimo kaj je nastalo, mija lejte kako je to lepo vzšlo, tole je bilo manj kot dve uri, pri meni je tole trajalo uro pa pol. Ampak je odvisno od temperature v Sedaj. To testo je precej mehko in lepljivo, na tej točki ga ni enostavno oblikovati, zato je fino, da ga damo v hladilnik, vse za eno uro, da ga bomo lažje oblikovali. Jaz sem testiral in zelo, zelo dobro izpade, če ga pustimo v hladilniku čez noč, ker bo imel brivš še več okusa. Kar moramo zdaj narediti, je, da preprosto to razbijemo, pokrijemo in damo v hladilnik. Testo za je počivalo čez noč v hladilniku, fino je narastlo ravno prav in sedaj moramo narediti 70 gramov težke kroglice in jih izložiti v pekač, 24 x 12 bomes v porabu, testa imamo pa dovolj za dva ta pekača. Oblikujemo lepe, gladke kroglice testa in jih zlagamo v pekač. Kroglice, so zdaj v pekaču, pokrijemo, damo na toplo, da ushaja uro do uro in pol. Drugač pa jaz sem tole moko, ki je namenska moka za domače pecivo, en nasvet, ko pečete, V bistvu, pri mokah je pomembno, da pogledate, kakšen procent beljakovin imajo. Ta ima 11, kar pomeni, da je malce močnejša moka in tudi lepo drži strukturo pri samem briošu. Sam intermeco. Brioš je zdaj pripravljen, da ga predstavimo v pečico. Naj poudarim to, da meni se je tle pri vzhajanju malce razpokal en, ena kroglica, to pa zato, ker ga nisem res dobro stisnil in sem postil manjšo razpokal. Tle bodite pozorni, je pa to samo kozmetična napaka, tako da dobro tako. Pa še ena stvar, kadar zadeve pečete v steklenih pekačih, bodite pozorni, ker malce dlje traja, kot kadar jih pečemo v kovinskem pekaču. Tako da tle mogoče lahko imate par minut, peke, razlike, pa še eno, ha, še eno, nekam. Letek, kam sem dal. Nisem našel drugega pekača, in sem rekel, enega ga naredil, a ne? pa da vidimo kako uspe. Zdaj pa tole nežno premažemo z rumenjakom in gre v pečico. Prvih 15 minut pečemo pri 200 stopinjah Celzije, nato spustimo temperaturo na 185 stopin in pečemo še 25 minut. Dobar tek.